Нині наш співрозмовник, речник Східного групування Військ Збройних Сил України Сергій Череватий. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. Третя окрема штурмова бригада Збройних Сил повідомляє про успішну демілітаризацію російської 72-ї бригади під Бахмутом. Які втрати там поніс ворог і детальніше розкажіть нам загалом про результати цієї операції? Ну, то, на жаль, не всю бригаду вони поки що знищили. Там серйозно постраждали дві роти. Проте це якраз елемент того, про що декілька днів назад говорив командович східним групуванням із генерал-полковник Олександр Серський. Що коли у нас з'являється можливості, ми обов'язково проводимо контратакуючі дії в рамках нашої успішної оборонної операції, і якась прямо на головне це постійне знищення особового складу, що і, і можливості бойових противника, що прекрасно продемонстрували бійці третьої бригади, за цю думку... Загалом на цьому напрямку відбулось 524 обстріли, ворог гатив по нашим позиціям. Ну, тому розмови їхні про якийсь голод, снарядний, звичайно, це фейк. 28 боєзвітних відбулося, 10 авіанальотів, 203 окупанта знищено, 216 було поранено, п'ятеро попали в полон, також було знищено значною мірою під час того бою, який ви згадували, 11 бойових машин піхоти, 2 бронетранспортера, легкий тягач артилерійський, 6 польових кладів з боєприпасами, і один безпілотний літальний комплекс типу «Зала». Ну, це серйозні результати. Якщо загалом говорити про ситуацію на Бахмутському фронті, то станом на зараз вона залишається складною, але контрольованою. Чи є якісь суттєві зміни? Так, вона залишається складною, тому що йде ворога, попри всі його цей білий шум, що намагається створити пригожин. Це, залишає, це є головним напрямком удару, головною бажаною ціллю. Тому там постійно він, як я вже вам наводив цифри, і обстрілів авіанальотів, і боязітний, він намагається йти вперед. І, але з нашого боку вона, ситуація контрольована. Ми бачимо наміри противника, ми знаємо їх, ми знаємо сили і засоби, які він задіює. Відтак, те, що вже 9 місяців ефективно тримаємо оборону, при цьому постійно наносити йому настільки суттєву втрату, що сам власник цієї банди Вагнер говорить, що вона вже близька до знищення, хоча ще зовсім недавно він бахвалився зовсім іншим. Ну і цей терорист Пригожин вже в черговий передумав виходити із Бахмута, то він вони там до 10 травня, то вже сказали, що будуть стояти далі. На вашу думку, що реально стоїть за цими заявами Пригожина про вихід, не вихід з Бахмута? Ну Військова катастрофа стоїть за цими, за цими заявами, тому що... Якщо американські джерела оцінюють 100 тисяч втрати на цьому напрямку, пораненими і вбитими, вбитими, 20 тисяч, це дуже ж консервативний підрахунок. Якщо щодоби вони втрачають не менше сотні вбитими останнім часом і більше, і не мають джерела поповнення, як раніше було з російських в'язниць, це зрозуміло, що їхня безславна історія там може закінчитись. А відтак людина, яка ще недавно мріяла про якусь військово-політичну суб'єктність, яка, можливо, вже там мріяла, що вона буде лендлордом, її наріжуть там по якісь землі в окупованих територіях, і взагалі він багато на що буде впливати. А тут треба думати про те, як відрізатися, відрапортувати, чому ти цього не зміг досягнути і захопити то, що ти обіцяв, і Бахмут, як мінімум, і Донецьку область. І, саме головне, вже нема з чим це виконувати. Відтак, з'являються такі заяви, які вже протягом, напевно, трьох тижнів і більше провокативні, які відволікають увагу, які знімають провину з тебе за невиконані завдання. Я думаю, що це якась такий елемент вже відчаю. Ну на початках активних російських наступальних дій на Бахмут, ПВК Вагнер, терористична організація Вагнер, як правильно говорите, була у локомотиві. А зараз яку роль вагнерівці відіграють в битві за Бахмут? Скільки у відсотковому співвідношенні їх там залишається у порівнянні із регулярними російськими частинами? Ну вони ще становлять більшість, вони атакуючи більше, становлять поки що вони. І якраз там, де їх замінюють не зовсім підготовленими підрозділами, як ми з вами вже говорили на початку цього випуску, вони не справляються з обов'язками і відступають. Тому вони залишаються провідною силою, але атакуючи, проте в силу великих втрат вони все більше і більше змушені задіювати підрозділи регулярного війська окупанта, як повітряні десанти, підрозділи, підрозділи мотострілецьких бригад які не завжди підготовлені і тому що все таки Вагнер там була дисципліна скріплена неймовірною жорстокістю і примус до атак не під фактично примусом смерті тому вони мали якусь ефективність хоча дуже таким шляхом екстенсивним який ну вів до величезних втрат але вони могли рухати вперед, то не мотивовані підрозділи інших бригад вони не завжди можуть витримати таку динаміку атаки і, і, і давати такий результат. І коротко проінформуйте нас про ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку. Там ворог менш активний, три боєзітлення відбулося, правда багато обстрілів, 555 обстрілів різними калібрами і системами, 12 авіанальотів. 59 окупантів було знищено, 96 зазнали поранень, один попав в полон. І також знищено ряд одиниць техніки, бойову машину «Десанта-4М», найновішу, два бойові, два, бойові, два бойові машини піхоти, і також безпілотний комплекс основний «Орлан-10». Якщо так це простими словами підсумовувати, то на цьому напрямку ворог зараз в обороні чи намагається наступати проривати Ні. нашу лінію? Він намагається атакувати, але з дещо меншою динамікою. Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Сергій Череват, речник Східного уроповання військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку.